Vi sa när vi började jobbet att åkte runt i regionen att enas nu regionalt och lokalt om vad ni vill så kommer det här. Vi ger mer på fortare. Och de som var allra bäst på detta var regionskånen som skapade skånebilden, tog ett, ett antal fighter och gjorde en prioritering. Så det har gjort jobbet lättare och att ha gått fortare och skulle jag nog också vilja säga ge mer till en del av de förhandlade kommunerna. Ska Höghästighetssvårdbanan få sin fulla effekt och kanske framförallt när vi valde en sträckning som gick till Malmö och inte till Helsingborg så är det avgörande betydelse att Skånebanan görs alltså, Skulle regeringen fatta beslut i den riktningen så kan de tidigast göra det i den infrastrukturplan som täcks 2018 och då skulle man kunna få, få, börja få byggeffekter i ett par år därefter. Det stod tidigt klart att ha var ett ställe som vi skulle gå igenom för att det har ju länge varit, i hundra år varit, en jävligt punkt som vi gärna vill bevara. Nu gäller det att koppla ihop det nya systemet med det gamla och det har vi valt så att stationsläge som ska göra det möjligt. Nu är det upp till Trafikverket att göra det som jag kallar för finlivet och få det där till en fungerande knutpunkt. Och jag vet att de kommer att försöka med. Mig. Det kommer att hjälpa Helsingholm att ta ytterligare steg i sin växt. Helsingholm är ju en stad som vill växa. Och intressant är ju också att Helsingholm och Kifansta har kommit överens om att Kifansta ska ta en del av bostadsåtagandet som, som ligger i förhandlingsresultatet. Vilket ju visar att Helsingholm har ambitioner att utvecklas som en central. Södra Stambanan är en av de mest överbelastade Stambanobitarna som vi har i Sverige. Och bygger man höghältesbanan en ny generation järnväg bredvid den, så avlastar man södra Stambanan kraftigt. Vilket innebär att man får mycket bättre regional och lokal trafik, men också godstrafik. Jag tror det blir en injektion för, för Skåne och för, för den delen en små. Vi har ju sagt att vi ska börja metodiskt med det här och se vad som först kan göras för att få den befintliga förbindelsen att nå sin fulla kapacitet. Det innebär drivningsåtgärder och det innebär en del på trafikföringen och det innebär förmodligen en del tilläggsinvesteringen. Men vi vet ju att den kommer att slå i taket en gång. Exakt när vet vi inte och det tittar vi på tillsammans med Danmark nu. När slår vi i kapacitet i taket. Då är det vårt uppdrag att peka ut vilken den andra förbindelsen ska bli. Och vi lutar ju kraftigt åt och det har jag inte stycken stå Det är just Helsingborg och Helsingörsmedna förbindning. Det är så mycket som talar för just den. Det påverkar ju Sverige väldigt påtagligt genom att vi får redundans. Det vill säga om det är något som på bron så fungerar tunnelförbindelsen i min värld, och Helsingborg och Helsingör. Och det där är faktiskt en realitet att att börjar börjar falla bort. Och det innebär att om det är något trafik på bron så kan man få riktigt se det. Men sen är det ju så att för, för södra Sverige och för Själland så skulle ju detta innebära att man tog det slutliga steget i att bygga ihop den här regionen. Genom att man får möjlighet till en ring av trafik från, från, från Helsingborg och Helsingör i norr till Malmö och Köpenhamn i söder. Vi skulle öka kapacitetsutnyttjandet, förbättra det påtagligt men också förbättra trafiken för vanliga människor.